Sebastian a afirma fere precedent, sublinierătia nu sunt zdraveni la cap, nu sunt senetos sublinieră-i la minte video. Sebastian Ghic s-a dezlâmpuit pur sublinieră-i simplu în cel de-al treilea episod al interviului video acordat lui Ion Cristoiu la Belgrad. De această dată. Spune ce i s-ar fi falsificat probe de ce procurorii Direcției Naționale Anticorupție, na. Mai mult, chiar jignit grav pe oamenii Laurei cu conduca Au falsificat o probă dosarul meu cu ponta subliniere Iblair. L-au chemat pe Cosma, l-au amenincat ce le arestează statele sub Izora. Nu au ales-o pe Irina Sokol, ci un deputat. L-au ales pe Cosma ca să fie o explicație logic în faca unui judecător. El putea să fie la o discuție cu Ponta, sublinierei din sediul PSD. Fac eforturi ca proba fals să fie credibil. Mi-au făcut dosare sublinierei, le-au falsificat ca să ajung la Ponta. Într-un dosar de al meu am descoperit ce l-a obligat Pe Vlad Cosma să fac trei denuncuri sub trei nume diferite. E trei lucruri diferite dintre ora subliniere e diferite. E prezent peste tot în dosar. Îl punse să dea sublinierei cu numele lui, declară în dosar. Subliniere, tia nu sunt zdraveni la cap, nu sunt senetos sublinierei la minte, a tunat Sebastian Ghic.